Hei på deg, og hjertelig velkommen til pedagogisk bruk av IKT på Høgskolen i Østfold, eller kortnavnet IKT PedMuk, som vi kommer til å bruke resten av dette studiet. Jag heter Magnus Norr och är fagaansvarig för dette netstudie. Sammen med mig har jag en gjäng med skickliga, duktiga människor. Jag har med mig Jon Erik, jag har med mig Eva, jag har med mig Sonja som är fagpersoner i detta studie och så har jag med mig våra vägledare våre Ola Andreas och Annette. Och sammen ska vi försöka att göra detta semester till en god studieupplevelse för dig. IKOTAP headmuke det är inte det samma som IKOTemuk. Och det säger jag för det att väldigt många av er har akkurat varit igenom IKOTemuk och de flesta har varit väldigt nöjda med det studie. Och ja, studierna liknar väldigt på varandra, men det är också skillnader. Og forskjellene er at nå er det litt mer i dybden enn denne verktøykunnskapen som vi holdt på med i IKT-MUK. Vi kan se si at IKT-MUK var digital kompetanse. Nå skal vi over til profesjonsfaglig digital kompetanse. Oppgaven er også litt annerledes. Vi har noen oppgaver som i IKT-MUK som vurderes til bestått och ikke bestått. Men vi har også en, to eksamensoppgaver, sammensatte tekster, och eh flipklassrum, bägge som du kommer till att få graderad karaktär på. Och så har vi som i Kotmuq en del uppgifter som värderas bestått ikke bestått och som er en del av examensmappe 2. Och i examensmappe 2 där finnes det en del oppgaver som har absoluta frister. I Kotmuq där var ju allt flexibelt, men här har vi en del peer review uppgifter som måste levereras till frister. Jag kommer tillbaka till det om lite. Vi har en hypotes om att du kommer till att like detta studie och varför tror vi det? Jo, det är också som IKT-mook så er IKT Padmook 100% og och nätbaserat. Även studiet föregår i Halden som är en skicklig skicklig koslig by så må du aldrig en tur ner till oss i Halden fördi både att studera och ta examen det gör du på nett i detta studie. Tidligere studentkull har sagt det du ser på skjermen nå om dette studiet, og vi håper jo at du skal bli like fornøyd med det læringsdesignet og det innholdet som vi presenterer for deg i IKT PedMuk. På skjermen nå så kan du se hvordan de forskjellige studentkulla før deg har vurdert de forskjellige modulene som er i dette kurset. Det er IKT og læring, det er digital studieteknikk, det er sammensatte tekster, det er digital dømmekraft, det er klasseledelse i digitale omgivelser, vurdering for læring og flipped klasserom. Og som du ser, kan du se vad studentene har vurdert i forhold til læringsutbytte av disse modulene tidligere. Dette kurset det starter med et forkurs, och for deg som gikk IKT-MUK, så er dette faktisk akkurat det samma kurset som i IKT-MUK og vi vil oppfordre deg til å finne deg en læringsvenn. Det er på en måte mye mer forpliktende å ha noen å samarbeide med, enn å jobbe alene. Så vi vill absolut anbefale deg å få en læringsvenn, og vi har på en måte en egen dating-tjeneste da, inne i forkurset, så kan hjelpe deg å skaffe en læringsvenn. Og får du ikke noen der, så kontakt oss, så skal vi prøve å hjelpe deg å finne noen som kanskje studerer på samme tid av døgnet som deg, enten Dag eller kveld, eller et sen kveld eller i helgen og så videre. Finn gjerne noen som enten er geografisk lokalisert sammen med deg, kanskje en kollega, eller noen som kan studere på samme tid av døgnet som det du har tenkt å gjøre. Ofte får jeg et spørsmål fra studentene på hvor mye tid trenger jeg for å studere IKT-PEDMUK. Og här sier ju staten väldigt klart at normert tid for å studere 15 studiepoeng på en høgskole eller universitet, det er 20 timer per uke. Men i praksis avhenger dette her veldig av forkunnskapen dine, hvor, hvor digital du er når du starter på dette studie. Og på skjermen nå så kan du se vad studenter i forrige gull sa de brukte av tid når de studerte IKT PedMuk våren 2022. Så er det jo dette med hvordan stiller vi spørsmål i dette kurset som er asynkront og er på nett. På en så har du ikke læreren i klasserommet og kan stille spørsmål. Så hvordan stiller du da spørsmål i dette nettstudiet? Ja, får vi anerkjenner jo det som väldigt viktig at når du lurer på noe, ikke klarer å finne ut på egenhånd, så må du på måte få ett svar. Hvis ikke så skaper jo det frustrasjon. Vi har flere forskjellige kanaler for å stille spørsmål, og litt forskjellige typer spørsmål kan stilles i forskjellige kanaler. Først og fremst så er kanskje den viktigste kanalen vår, det er diskusjonsforumet vårt. Der har vi en diskusjons per modul, og vi ønsker at du går fram på følgende måte. Først så går du in på modulen, ser på vad andre studenter har stilt spørsmål om. kanske noen har stilt det samme spørsmålet som du lurer på. Du kan lese svaret enten fra medstudenter eller fra oss lærere eller veilederne. Men hvis ikke svaret er der, ja da ønsker vi at du tar og stiller spørsmålet ditt der. Jeg som er fagansvarlig. Jeg er du slektikker, og jeg liker da veldig mye mer å svare dig med video enn å svare dig med tekst. Rett og slett fordi jeg kanske bare uttrykker meg bedre med video. Så vill vi nevne at vi har Canvas-appen. I Canvas-appen der får du akkurat det samma som i nettversjonen, men det kan være greit det ha mobiltelefonen din tilgjengelig, O da for eksempel få et varsel når veileder har vurdert oppgaven din. Så er det den populære videoveiledninga og også her i dette kurset har vi 25 timer i uka videoveiledning tilgjengelig for deg og det er mandag til fredag fra klokka 11 til klokka ett og fra søndag til torsdag fra klokka 18 til 21. Vi har funnet ut at veldig få studenter studerer fredag kveld og på lørdag, derfor har vi droppet veiledning på disse tidspunktene. Vi bruker videoveiledning for det er veldig praktisk, for da kan du nemlig gå in og så kan du dele skjermen med oss, da blir det lettere for oss å finne ut vad som er ditt problem. Og typisk sånne problem som at jeg får det ikke til, det ser ikke sånn ut på skjermen min som Magnus viser i videoen, da er det bedre at du stikker inn på videoveiledning, for da er det sikkert en liten teknisk sak enn å stille slike spørsmål i diskusjonsforum. Ett annet du kan stille spørsmål, det er facebook -gruppe. Vi har en Facebook-gruppe fordi vi vet at mange studenter liker å bruke Facebook. Men på Facebook, der ønsker vi bare generelle spørsmål om studiet. Vi ønsker ikke at du stiller fagspesifikke spørsmål knyttet til en spesifik oppgave. Det er rett og slett fordi at da må vi sannsynligvis svare på det samme spørsmålet mange, mange ganger, i og med det kommer ganske langt ned i strømmen og svar på Facebook. Så kan vi heller ikke pålegge noen studenter å være i sosiale medier, derfor vil det også finnes en diskusjonstråd i diskusjonsforumet i Canvas som heter generelt. Så hvis du ikke vil på Facebook, så kan du stille dine generelle spørsmål også inne i diskusjonsforumet. Men av og til, da passer det seg ikke å stille et spørsmål i plenum. Och da har vi det vi kaller for en lufteventil. Altså sender du en melding til mig på Facebook, eller en mail, eller en en melding i Canvas, så svarer jeg ikke på den. Det er ikke for å være uhøflig, men det er i forhold til dette med skalerebarhet og kunne håndtere så mange studenter som vi har på dette studie. Men vi har en lufteventil, og det er e-postadressen, mookalpha.no sender du en personlig spørsmål inn der, så vil en på teamet vårt svare deg forhåpentligvis innen veldig kort tid. I dette studiet så er har vi en modul som heter Vurdering for læring, og vi pleier å si at vi prøver å practice what you preach. I denne modulen så vil du oppleve mange forskjellige oppgavetyper, og du vil oppleve ulike typer tilbakemeldinger, gjerne av formativ art, altså læringsfremmende kommentarer. O vi vil gjøre deg oppmerksom på at dette er ett bevisst valg fra vår side. Vi ønsker at du ska føle på kroppen de forskjellige vurderingsformene og tilbakemeldingsformene. Fordi at vi tror at det er lettere for dig å ta disse i bruk hvis du har opplevd selv, eller en bara hørt det i teorien. Här kommer ett lite innlegg som vi fick på Facebook-gruppa for ett par år siden. Jeg synes den passer, for jeg håper at dette også skal bli din opplevelse. Jon Terje han sier, nå er jeg godt ute i modul 6. Jeg har jobbet 20 år som lærer. Dette studiet, som med mange års erfaring, har gitt meg mange gode refleksjoner. Jeg har ikke angret seg på at jeg meldte meg på dette kurset. Tip, topp, tommel opp. Og litt senere så kommer Martine. Og Martine, hun er på dette tidspunktet så er hun grunnskolelærerstudent og hun sier. Må bare slenge meg på her. Har lite erfaring som lærer utover et par år underveis i studiet. Men etter å ha studert de siste fem årene for å bli lærer, er dette det første stedet hvor jeg blir utfordret på faktisk bruke og reflektere over gode pedagogiske prinsipper, og hvor jeg opplever at det brukes på meg gjennom innlæring av pensum. Det er forfriskende å få for gode modeller på hvordan det kan gjøres i klasserommene. Takk. Og så måtte jeg selvfølgelig spørre disse studentene om jeg fikk råd til å bruke sitatene, så da sa Jon Terje. Jep, det går bra. Og så spurte jeg Martin om det samme, og da fikk jeg dette svaret. Hei, det er selvfølgelig helt grejt. Takk for at du spurte. Fortsatt så utrolig fornøyd over å ha fått helt konkrete verktøy og pedagogisk input som har gitt meg mer kompetanse og autoritet som snart lærer. Det er bare skikkelig bra. Dere skal være stolte av at dere har klart å faktisk bruke alle de gode pedagogiske ideene. Hit til hem jag trodde att det bara har varit god idéer siden det inte har blivit brukt på mig i andre fag i lärarestudie. Tacket vare detta upplägg har jag fått tro på att det faktiskt går att och bruka det gott. Tack igen och lycka till med vidare undervisning. Pres. Det ska sies så att detta i tillägg kommer fra er som aldrig har varit tekniskt anlagt eller intresserad så jag startade på dette studium med en klump i halsen. Men man kan till översiktlig och brukervänlig studie ska man lete länge efter. Tack. Slike kommentarer det varmer et lærerhjerte, og jeg håper at du skal sitte igjen med noe av den samme opplevelsen når du er ferdig med Studie studiet. Studiet det er bygget opp av tekst, artikler, videoer, oppgaver og quizzer. Når vi har spørt studenter på tidligere kull, så sier et stort flertall av de studentene at studiet det passer alldeles glimrende til å studere som selvstudium. Men trenger du hjelp, vit at veiledning er like rundt i hjørnet. få tilgang til innholdet i dette kurset, så går du in i Canvas-kurset, går opp og trykker på venstre på moduler, og da får du en oversikt over de sju modulene i kurset. Så trykker du på denne pila som vises på skjermen her, og du ekspanderer da sidene for å se innholdet. Og tanken er att du ska studere her som en læringsstid. Du klikker på en side, studerer siden, och trycker på näste og näste og neste, og så videre. Og sånn jobber du deg gjennom pensum i modulen. Dessverre så er det ikke noen sånn bokmerkefunksjon eller progressionsbar som gör at du kan komme tilbake til akkurat samme sted där du slapp sist. Så det må du huske på egen hånd. Her ser du et eksempel av hvordan en side kan se ut med tekst og videor og kvisser og så videre. Alle modulene de starter med en side sånn som detta her, som starter med en introduksjonsvideo og en textlig forklaring av vad modulen innehåller. I introduksjonsvideoen så får du også vite det samme, og du får vite litt om de oppgavene og forventningene som ligger til dig i denne modulen. Du får også se nederst på siden her, så vill du alltid kunne se på hver side læringsmålene for modulen, og hvilke oppgaver som er knyttet til denne spesifikke modulen. Nå tenkte jeg vi skulle se på tidsfrister for innlevering av oppgaver i Canvas. Aller nederst på forskjell i Canvas så ser du denne oversikten her, eller näst nederst for å si det sånn. Der får du en oversikt over hvilke oppgaver som skal leveres når. Og jeg ber deg legge merke til fargekodene, der gul, det er frivillige innleveringer, og rød, det er absolutte frister. Og det här her IKT-PEDMUK skiller sig fra IKT-MUK, da det finns en annen sted, og annen frister. Och vi har på en måte tre vurderingsnivåer i denne modulen, det er Multiple Choice-tester, det er altså tester som du får enten underveis i modulen eller som sluttester. Hvis du får det underveis i modulen så får du en formativ tilbakemelding, altså hvis du svarer feil så får du vite hvorfor det er feil. Og så møter du en samling av de samme spørsmålene slått sammen och trukket ut til slutt som en summativ test i slutten, og da må du ha 80 prosent riktig. Du kan gjøre dette her hvor mange ganger du vil innenfor de 20 minuttene som du har tilgjengelig og den beste karakteren den lagres. Når jeg har spurt studenter tidligere så sier de at det setter veldig stor pris på både quizen som er underveis i modulen og også sluttesten som på IKT MOOC så er det en del oppgaver som vurderes bestått og ikke bestått som du får i løpet av modulen. Mange av de har fleksibel innlevering, men noen har absolutte. Og noe som er nytt i dette studie kanske for mange, det er peer review eller medstudentvurdering. For exempel i modul 4 så skal du levere en oppgave i uke 10, men du ska også gi tilbakemeldingen på to andre studenters oppgaver i uke 11. Og det samme har vi i modul 6, där skal du levere en oppgave i uke 15 och gi tilbakemelding på to medstudenter i uke 16. Og begge de to oppgavene må være gjort i forhold til at oppgaven totalt skal være bestått. Og til slut så har vi to eksamensoppgaver som vurderes med gradert karakter fra A til F. Det er sammensatte tekster där du skal levere ett produkt og en refleksjonsvideo. Og så er det examen i Flip Classroom, der du ska levere et Flip Classroom undervisningsopplegg och du ska levere en refleksjonsvideo. Refleksjonsvideo, det er kanske en ny eksamensform for mange. Här kan du se på skjermen hva studentene på forrige kull som om dette her. De sa at det er litt skremmende til å begynne med. Men etter hvert så, så ble jeg egentlig veldig fornøyde med det. Og når vi spurte studentene når vi var ferdig med studiet, hvilken eksamensform ønsker de på din neste eksamen? Ja, da var det over 80 prosent av studentene som sa at dette er eksamensformen jeg kunne tenke meg på med det universitet-høyskole-emnet som jeg ska ta examen i. Dette her er en på en måte en muntlig eksamen der vi tar bort det der med eksamensnervene og tidspress og sånne ting så du kan få bruke lang tid å levere et godt produkt som du står faglig innenfor. Här er eksamensdatoene, og eksamen i sammensatte tekster och i Flip Classroom, de ska leveres i eksamensprogrammet Inspiria. Inne i kurset forklarer vi deg hvordan du gjør det. Alle andre oppgaver de skal leveres i Canvas på samme måte som i IKT MOOC, og sammensatte tekster skal leveres fredag 3. mars kl 14.00, Flipp glasrom skal leveres fredag 26. mai klokka 14.00, ellers så skal absolutt alla av de andre små oppgavene også der være levert samme tidspunkt. Men de har som IKTMUK, hvis du leverer innenfor fristene så får du tilbakemelding på om oppgavene er bestått eller ikke bestått undervejs. Absolut siste tidspunkt for censur det er 16. juni. Vi håper at vi blir tidligere ferdig enn som så. Nå viste jeg det også, akkurat eksamensplanen, men absolutt helt til slutt, på forsida vår i Canvas, så finner du dette evnesammendraget. Så det er på en måte en oversikt over alle tidsfristene, på samme måte som i semesterplandokumentet som ligger hakket over. Men vit det, hvis du skal ha en oversikt, så er det nederst på forsida i Canvas, og prøv gjerne å ligge lite i forkant i stedet for å være heseblesende, sånn, akkurat i forhold til innleveringsfrister. Jeg vil benytte anledningen å også å snakke litt om examen i sammensatte tekster, for den kommer allerede i uke ni, og det kan føles veldig tidlig for mange. Vi anbefaler at du starter tidlig med å jobbe med denne eksamensoppgaven og at du på en måte, vi vet att detta er en oppgave som trengs å modnes litt over tid. Derfor tilbyr vi deg veiledning. I uke 6 kan du få levere inn et veiledningsdokument som vi gir deg tilbakemelding på, slik at vi på en måte kvalitetssikker rytter prosessen din. I uke 7 skal vi ha et videomøte. Där du kan få lov til å, å møte oss og stille spørsmål knyttet til examen hvis du trenger det. Det kan du selvfølgelig også gjøre den hvert tid i diskusjonsforumet i Canvas. Kursinnholdet i kurset det finner du på heofinstruction.com og på kurset som heter 7304 eller du kan på, gå på heofinstruction.com slash courses 7304. Og dette innholdet, det får du først tilgang til når du har fått opptak som student og du har vært på studentwebb web og godkjent studieplanen din. Helt til slutt så skal jeg gi deg to tips. Det ene er for å oppsummere, skaff deg en læringsvenn, en å studere sammen med, en du kan diskutere med underveis. Og det andre er, benytt de mulighetene for veiledning som ligger der. Enten det er om diskusjonsgruppe, facebook eller videoveiledning. Da gjenstår det for meg bare å ønske deg masse masse lykke til med studiene IKT Pedmooc våren 2023.